Έχουμε ήδη δει τους βασικούς τύπους content creators σε προηγούμενο βίντεο και σήμερα θα δούμε τι σημαίνει δημιουργώ ποιοτικό περιεχόμενο και τι επιδιώκω με τη δημιουργία αυτού του ποιοτικού περιεχομένου. Όταν λέμε περιεχόμενο εννοούμε περιεχόμενο που το κοινό θέλει να καταναλώσει. Για να θέλει το κοινό να το καταναλώσει, πρέπει να αξίζει το περιεχόμενο που θα δημιουργήσουμε. Να αξίζει να αφιερώσει όλο τον χρόνο και την προσοχή του στο περιεχόμενό μα. Δεν αρκεί να δημιουργήσουμε περιεχόμενο. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ποιοτικό. Αν ο άλλο είναι διατεθειμένος να αφιερώσει τον χρόνο και την προσοχή του στο περιεχόμενό μα έχουμε φτάσει στο πρώτο βήμα που είναι το να μα γνωρίσει το note. Στη συνέχεια, πρέπει να περάσουμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι να μας συμπαθήσει το like. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει το ποιοτικό μας περιεχόμενο να είναι και τακτικό. Να το ανεβάζουμε δηλαδή με μία σχετική συνέπεια και με μία περιοδικότητα. Ένα κομμάτι ποιοτικού περιεχομένου την εβδομάδα αρκεί. Είτε μιλάμε για ένα βίντεο στο YouTube, είτε για μια ανάρτηση στο blog, είτε για ένα επεισόδιο podcast. Αφού καταφέρουμε να σχετιστούμε με το κοινό μα και να φτάσουμε στο like, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το κοινό να μα εμπιστευτεί. Δηλαδή να φτάσουμε στο trust, την εμπιστοσύνη. Θα υπάρχουν πάντα τρει κατηγορίε ανθρώπων στο κοινό μα: Αυτοί που μα ξέρουν και ανήκουν στο know, αυτοί που μα ξέρουν και μα συμπαθούν και ανήκουν στο like και αυτοί που μα ξέρουν, μα συμπαθούν και μα εμπιστεύονται που ανήκουν στο trust. Τα δύο ήδη, αυτοί που ίσα που μα γνωρίζουν και αυτοί που δεν μα γνωρίζουν καθόλου, εμεί έχουμε στόχο να του κάνουμε να περάσουν στο δεύτερο στάδιο, στο like και φυσικά στο τρίτο, στο trust. Δημιουργούμε λοιπόν περιεχόμενο το οποίο στην αρχή πάντα θα αφορά αυτού που δεν μα ξέρουν για να μπορέσουν να μα ανακαλύψουν. Δηλαδή, δημιουργούμε περιεχόμενο γύρω από μια συγκεκριμένη θεματολογία, γύρω από τη θεματολογία που μα αρέσει και ξέρουμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε ένα βάθο χρόνο, Περιεχόμενο που ψάχνει το κοινό. Πάνω σε αυτή τη θεματολογία. ώστε αυτοί που δεν μα ξέρουν να μα μάθουν και να μπουν στο know. Στη συνέχεια, αφού περάσουμε από το searchable content, δηλαδή από το περιεχόμενο το οποίο ψάχνει ο κόσμο, μπορούμε να περάσουμε σε θέματα, πάνω φυσικά στην ίδια θεματολογία, τα οποία θα αφορούν το κοινό που μα γνωρίζει, ώστε να το κάνουμε να μα συμπαθήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να γίνουμε αρεστοί σε όλου. Μα ενδιαφέρει μόνο το κοινό που είναι διατεθειμένο να μα δώσει τον χρόνο την προσοχή του και στη συνέχεια τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη του. Πώς αποφασίζουμε τι θέματα θα έχει το περιεχόμενό μας ώστε να κάνει τον κόσμο από το νόου να περάσει στο like. Με βάση τη φράση people relate to people μπορούμε να μοιραστούμε εμπειρίες μας πάνω στη θεματολογία για την οποία μιλάμε να δείξουμε πέρα από το εξπερτίς μας πέρα από την ειδίκευσή μας πάνω σε αυτό το θέμα να δείξουμε τα λάθη μας τις επιτυχίες μας, τις αποτυχίες μας τις εμπειρίες μας να μην το παίζουμε δηλαδή συνέχεια ειδικοί όσο ειδικοί και να είμαστε πάνω στο θέμα ούτω ώστε το κοινό να σχετιστεί μαζί μας ξαναθυμίζω people relate to people καθώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο δεν σημαίνει ότι σταματάμε να δημιουργούμε περιεχόμενο για να βάλουμε κι άλλους ανθρώπους στη δεξαμενή know συνεχίζουμε και δημιουργούμε δύο είδη περιεχομένου searchable και περιεχόμενο που μας κάνει προσιτού, ώστε να στείλουμε τον κόσμο από τη δεξαμενή του know, στη δεξαμενή Like. Αν συνεχίσουμε να ανεβάζουμε ποιοτικό και τακτικό περιεχόμενο σε αυτές τις δύο κατηγορίες, θα μπορέσουμε να στείλουμε το κοινό στη δεξαμενή Trust, ώστε να μας εμπιστευτεί. Το σκοπό σου λοιπόν είναι να βρεις κοινό και στη συνέχεια να δημιουργήσεις κοινότητα. Θέλω να πω ότι οι content creators ήταν ανέκαθεν και influencer, παρόλο που ο όρος είναι σχετικά νέος. Δεν υπάρχει content creator που να μην είναι influencer, αυτός είναι και ο στόχος του οποιουδήποτε ξεκινάει να δημιουργεί περιεχόμενο, να έχει κοινό και κοινότητα γύρω του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εάν αυτό το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, μπορείς να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα σαν αυτό. Είμαι η Δέσποινα και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα επεισόδιο Edit Your Blog. Εφόσον έμεινες μέχρι εδώ, μπορείς να ρίξεις μια ματιά και στα υπόλοιπα βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή στην οθόνη και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.